يا بوتي خديها لي هذه ايه لا اليوم ثم هدي يا أمي يا أمي يا يا يا يا أمي يا أمي يا بنت شبه شبه بقول فيزه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، ولكنني ان اذهب انا البيت نورمال اين يذهب الى يا سعيد بكتابك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا هذا انا اقول لك انا اقول اي انا اقول انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا انا انا انا انا يا بنادم، وشوفونا برداك من غير الشتا، يا موت! ويا يا الله يعاونك، ويا مدح، أم ولدي، هاذي نورمالمون تا تقولها لنا، أش لك ها؟ أش تقولها لها؟ والله hey. ما عليك خوان، مرة. بلا ماكش شوف فينا خدامين هنايا ياه؟ لا لا عندي ماعمرت لاطش انا رحت كذب غير وجينا والله لا والله مكذبش عليه راه صار طار ولكن بورساع فيها صوالحنا فيها كاس خوطه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها جبصا ما ناض بات كتشهب بصه سبتها فالي ها تماري <تصفيق> ما <تصفيق> راني هاد النهار ما راني اي حتى بلا ديك الاختي روح النهار ما راني ما راني والله العظيم انا خبرتكم لقد اردت ان اكون افضل من شان ربي شو أنا الله لا الحمد لله أنا عايز بقول رسي الله شو, شو محمد شو. الحمد لله أنا أنا والله إذا لك ربي لك <تشفق> <اله> أنا أنا أشارك أشارك أشارك ####أه موشن ميدو إوا نقدر أش غير_واضح الحمد لله الله# الله# الله# الله... غير_واضح...